Pad. Znači, kada ste padali u napred, bio iskorak nogom i sa te strane sam stanjali jednu ruku, drugu ruku ili samo jednu ruku ili dvije ruku i tako dalje. E, sada ćete iskoračiti nogom napred, ali padate od 90 stafene. Znači, ja, ću ja stanem sada tako da linija sastava podloge ide između mojih nogov. Kada uradite pad, I kad ustavite, linija sastava treba ovo da bude između vaših noga. Ista linija sastava. Znači, što jedan prete. Iskoračite. Postavite ruku iza linije. Na ovakav način da ruka bude polusavijena ili na ovakav način. Gledate na suprotnu stranu. Znači tamo. Odbrijate se, ustavite i sve treba bude. Vaši hrubi kao što je u drugu. Provijem. Okrećete u smer padati. Znači, kako stojite? Zato stojimo ovaj levom ovom Okrećem glavu suprotno od gde ću da padam. Počučnem i postavim ruku iza linih ovako ili ovako. I gledam tamo, matam ovak i ustajem i opet treba bude ovo izbićeno. Na drugu stranu, kad se vraćam, gledam tamo, ovu ruku postavljam iza linije i padam ovako, tako da uspajem, ta linija bude između mojih noga. Provajte. Voračite, jedna, uspajete, druga, uspajete. Hajde, provajte.